Implicat în scandalul Dragnea oprea, zgonea se de la fund, eu nu sunt om politic sub liniere nu sunt interesat. Valeriu Zgonea Fostul presubliniere dintre executiv al PSD subliniere i. fost presubliniere dintre al Camerei deputaților a fost menționat de mai multe persoane în contextul schimbului de replici de la distant dintre Liviu Dragnea sublinierei Gabriel Oprea. Contactat de stiri pe sursero. Subliniere, ei spun propria versiune asupra evenimentelor din 2015, când Doppel ar fi sprijinit pe Dragnea, se ajung presubliniere sublinierea din TPSD. Nu, scuzați-mă, eu nu sunt om politic. Vă rog frumos să nu me mai sunați. Nu comentez nimic, nu sunt în via ca politic, sunt o persoană normal, a afirmat Zbonea, după ce a fost sunat de reporterul Stiri pe surse. La precizarea ce mai multe persoane au făcut afirmații cu privire la persoana sa, Zbonea a replicat două puncte: nu mă interesează ce spun alții despre mine. Ce spun eu despre altceva treaba mea. Îmi cer scuze ce vă deranjez, dar nu me mai sunați, vă rog, pentru ce eu nu sunt om politic, sublinieră nu sunt interesat de ce se întâmplă în viața politic românească. O zi frumoasă, văd, doresc sublinierăi gânduri bune. Gabriel Oprea, fostul presubliniere din Teumpr, a relatat pe Facebook episodul din 2015 când Liviu Dragnea i-ar fi cerut ajutorul pentru a ajunge presubliniere din TPSD. Oprea susține ce l-a ajutat pe Dragnea îndemnându-i prietenii din PSD să, le suscină. Postul lider un Pra mai a afirmat ce l-a sunat sublinierea Ipez care era în competiție cu Dragnea, dar acesta era plecat din Bucure, sublinierea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 O sublinierea a mai susținut ce a participat la o întâlnire cu Gabriel Oprea, al tur de Dragnea subliniere Izgonea, când liderul în a exprimat susținerea pentru Dragnea. Un alt lider PSD care a vorbit în ultimele zile despre Valeriu Zgonea este Codrin Tefnescu. Tefnescu l a numit pe Valeriu Zgonea redetor, care mirosea a securism, amintind de episodul în care Zgonea a dorit să preia conducerea partidului după condamnarea lui Dragnea.